Ситуація зі спортним салоном погана, але з автоспортом… Справа в тому, що автоспорт дуже затратний вид спорту і він непопулярний. І щоб привезти дитину в автоспорт, треба, щоб батьки мали значні кошти, щоб привезти його в картинг і його розвивати. І на любительському рівні це також повинні бути кошти. Якщо футбол це взяв м'ячок кругло і вийшов у двір, то автоспорт – це ну, зовсім інша тема. Тому і популярність його значно менша. І популярність його в інтернеті також від цього страждає. Тому люди не зайняті автоспортом і вони просто за ним не слідкують. Так, є Формула-1, це вершина у нас це дійсно найпопулярніший вид автоспорту, як з точки зору глядацької аудиторії. З точки зору участі, це ну, перш за все ралі. Але щоб приїхати там якусь одну мінімальну гонку, треба та ж сама тисяча доларів. І ну, це досить затратно. Навіть поїхати вболівати просто. Не просто купив там, куток на стадіон за 30 гривень і пішов подивитися футбол. А щоб подивитися релійну гонку, треба витрати кошти на проживання, на дорогу. Це все дуже затратно, і це, на жаль, наша країна ніяк ну, не допомагає, і у людей дуже мало. А це фінансових спроможностей. Вітіскоп спортивне відео.